Hyvää iltapäivää minunkin puolesta ja lähden tätä esitystä heti vetämään. Eli me tiedetään, että alueellinen hoito- ja palveluketju on sovittu kokonaisuus, jossa hoidetaan, ja tutkitaan ja hoidetaan muistisairaita sosiaali- ja terveydenhuollon eri tasoilla. Tämä alueellinen hoito- ja palveluketju muodostuu kotona asuvan palveluista, välimuotoisista palveluista ympärivuorokautisesta hoivasta, perusterveydenhuollosta ja erikoissairaanhoidosta. Ja kotona asuvan palveluissa muistisairaan henkilöiden osuus vuonna 2015 oli säännöllisessä kotihoidossa 21 ja tavallisessa palveluasumissa 23 Asiakassegmentointia voidaan hyödyntää paljon apua tarvitsevien tunnistamisessa. RAI-mittareista MAPLE on hyödynnetty ikäihmisten palvelutarpeiden ja palveluihin ohjautumisen tutkimisessa. Olen tähän nostanut pari, kaksi tutkimusta, joissa on hyödynnetty MAPLEen perustuvia asiakassegmentointia. Ja mä lähden tarkemmin nyt menemään läpi tätä kotona asuvien enintään keskivaikeasti muistisairaiden henkilöiden palvelutarvetta. Aineiston analyysin otettiin uudet asiakkaat eli asiakkaiden ensimmäiset RAI-arvioinnit tarkastelujaksolta 1.7.2015-36.2016. Tästä ainoistosta muodostettiin enintään keskivaikeasti eräiden tutkimusaineiston siten, että heillä oli diagnosoitu muistisairaus ja kognitio oli alentunut, mutta ei vakavasti alentunut. Ja se Kognitio määriteltiin CPS-mittarin avulla siten, että huomioitiin ne asiakkaat, joiden CPS-arvo on 1, 2 tai 3. Henkilön ensimmäisestä arvioinnista ryhmiteltiin kaksi ryhmää. Vasta palvelua hakevat RAI, asiakkaiden RAI-arviointi ovat kerta-arviointeja ja ne on tehty Oulu-skriinin välineellä. Ja säännöllisen kotihoidon asiakkaat oli arvioitu kotihoidon railla. Ja tähän RAI-aineistoon yhdistettiin käynnit Hilmosta, kotihoidon laskennasta ja AvoHilmosta, jota pystyttiin tarkastelemaan näitä palvelutapahtumia. Tämä kuukausi määrittyi siten, että me ajateltiin, että kuukauden aikana asiakkaalle eritään järjestää palvelujen hoitosuunnitelmassa suunnitellut palvelut. Ja myös tässä kuukauden kohdalla tarkastettiin, milla, tarkasteltiin, että millainen on muistisairaiden henkilöiden palveluprofiili. Puolen vuoden seurantajakson lopussa tarkasteltiin, millaiset tilapäiset palvelut tukevat muistisairaan henkilön kotona asumista ja mihin palveluun muistisairas henkilö sijoittuu. Säännöllisiä palveluja vasta hakevien ja säännöllisen kotihoidon asiakkaiden ikäjakauma oli samansuuntainen. Naisteina yksin asuvien osuus oli suurempi säännöllisen kotihoidon asiakkailla. ja säännöllisen vasta hakevilla oli lähesavun osuus suurempi. Toimintakykyä tarkasteltiin kahdella mittarilla. Kognitiivisen toimintakyvyn tarkastelun käytettiin CPS-mittaria. Ja kun me oltiin sinä alussa tehty se rajaus, niin tässä tulee näkyviin siitä mittarista arvot 1, 2 ja 3. Ja näissä molemmissa ryhmissä CPS-kakkosten osuus oli suurin, jolloin asiakkailla päätöksentekokyvyssä, ymmärretyksi tulemisessa ja lähimuistissa oli hieman häiriötä. Ja fyysistä toimintakykyä tarkasteli hierarkkisen ADL-mittarin avulla, jossa tarkastellaan neljää toimintoa. WC-käynti, liikkuminen, henkilökohtainen hygienia ja ravitsemus. Hierarkkisen ADL-mittarin asteikko on 0-6. Tässä tämä ryhmiteltiin siten, että tuota ADL-0 tarkoittaa, että Nämä asiakkaat ovat omatoimisia näissä neljässä toiminnassa. 1-2 tarkoittaa, että on ohjausta ja hieman sitä avuntarvetta. 3-6, että on sitä runsasta avuntarvetta. Kun näitä, katsoo näitä jakaumia molemmista näistä toimintakyvystä, huomataan, että suurin osa kotona, kotona asuvista keskivaikeasti muistisairaista henkilöistä on aika hyvät. Toimintakyky. Ja sitten jos lähdetään katsomaan, että millaiset palveluprofiilit tällä kahdella ryhmään kuuluvilla muistisairalla henkilöillä on. Niin tähän tarkasteluun lähdettiin te tekemään täällä 15-luokkaisella maple palvelutarve ryhmittelijällä. Ja tässä on tämä kaaviona tämä MAPLE. Ja tässä oikealla. Taulukossa on nyt yritetty kuvata, että miten, miten nämä tarvesegmentit on muodostettu. Eli maapallopalvelutarven ryhmittelijästä ryhmiteltiin pieniä ja palveluprofiililtaan samankaltaisia ryhmiä. Ja jos lähdetään niin vähän tarkasti viiteen tarvesegmenttiin. Ja lähes omatoiminen tarkoittaa sellaisia, Asiakkaita, jotka siellä arjessa ja selviät aterioiden tekemisestä. Sitten tämä rajattu avuntarve. Asiakkailla voi olla aterioiden valmistelussa vaikeuksia, kotiympäristön lääkityksen ongelmia. Sitten täältä lähtee katsomaan jo tämä heikentynyt fyysinen toimintakyky, kognition alenemaa mutta pystyy nielemään ja saa riittävästi aterioita ja ei ole ollut kaatumisia. Ja nämä liittyvät vähän enemmän tähän arkisuoritumisen avun tarpeeseen. Kliinisen tai psyykkisen avun tarvetta on asiakkailla, joilla on haavoja, käytösoireita tai päätöksenteko on heikentynyt. Rajattu kognitiovaija kuvaa asiakkaita, joilla on Jolla on kognition alenemaa, mutta ei käytösoireita, ei vaihtelua eikä kaatumisen riskiä. Ja romahdusvaara kuvaa asiakkaita, jolla on kognition alenemaa, ja sen lisäksi käytösoireita tai vaihtelua tai kaatumisen riski. Ja Sitten on vielä tämä heikentynyt fyysinen toimintakyky, kognition alenemaa, vähän aterioita tai nielemisongelmaa tai kaatuminen. sitten tää alin tarve niin tässä on sellaisia, sellaisia asiakkaita joilla on tää heikentynyt fyysinen toimintakyky ja sen lisäksi käytösoireita tai kognition alenemaa ja sen lisäksi kaatunut. Ja näitä tarvesegmenttiä hyö Avulla tarkasteltiin sitten palveluja vasta joilla ei läheisapu. Yli 80 prosenttia näistä säännösiä palveluja vasta hakevista sijoittuu näihin suuren tai erittäin suuren palvelutarvenesegmentteihin. Avun tarve ja jatkoa valvonta niin siellä lisääntyy tuo palvelu palvelujen käyttö, mutta se oli satunnaista. Tässä on myös otettu sitten säännöllisen kotihoidon asiakkaista tämä läheisavun, läheisavu, jolla oli läheisapua. Ja tässä nämä asiakkaat on näihin tarvesegmenteihin näkee osuudet ja tässäkin on melkein 80 prosenttia suuren tai erittäin suuren palvelutarpeen tarvessegmenteissä. Mutta se ero niin tohen edelliseen, niin tässä suurin osa asiakkaista on tässä rajattu kognitiovaihe. Ja sitten näin, että pääpalveluna oli kotihoito näissä kaikissa tarvesegmenteissä. No tähän kuvaan nyt on laitettu molemmat että on tämän ryhmät, että on säännöllisiä palveluja vastahakevat ja säännöllisen kotihoidon asiakkaat. Ja näissä molemmissa ryhmissä, joilla oli tätä läheisapua, niin näkyy myös, että on myös näitä lyhyitä, lyhyitä sairaalajaksoja, ja vuoropalaisen hoivajaksoja enempi kuin tarkasteltuna, jotka oli ilman läheisapua. Tässä kuviossa on palvelujakaumat tilanteessa kuukausi RAI-arvioinnista. Tieto on, noin, jotka on tuossa sulkeessa, ne numerot, jotka Ne tuossa sulkeessa. Poldattu numero kuvaa sitä tilannetta tämän tarkastelujakson lopussa. Ja palvelujen käyttö lisääntyi tarkastelujakson aikana. Ja jos vähän tarkastellaan tarkempaan, niin tässä säännöllisiä palveluja vasta hakevilla ilman säännöllisiä palveluja osuus pieneni, mutta sitten taas niin ympärivuorokautisen hoivan osuus kasvoi ja toi pysyy samana toi kotihoito. Ja säännöllisen kotihoidon asiakkailla aika lailla vielä on tämä kotihoito, mutta myös sitten oli siirtymisiä ympärivookautaiseen hoivaan ja jonkun verran sairaalahoitoon. Ja tässä on myös näkyvissä kuolleiden osuus. Kuukausi RAI-arvioinnista niin siinä kohtaa sännöisiä palveluvasta hakeneista kahdeksan oli kuollut ja säännöllisen kotiho kotihoidon asiakkaista 12. Mutta nämä luvut on prosenttilukuja, että se on ihan Aika lailla niin kuin myös huomioitava asia, että, että kun etenevä muistisairaus, niin tämä palvelujen käyttö ja myös sitten tämä tulee kuolleiden osuus on näkyvissä. Menen tähän suoraan. Kotona asuvien muistisairaiden Tätä palvelujen vaihtelevuutta lähdettiin jäljittelemään tarkastelemalla muistisairaiden palvelutapahtumia tämän seurantajakson aikana. Ja etenevä muistisairaus vaikuttaa palvelujen käyttöön, joka tulee myös näkyviin siinä, että tämän tarkastelujakson lopussa ympäri hoivaan siirtyvien osuus oli 7 prosenttia. Voidaankin kysyä, että miten me mahdollistetaan niin, että palveluja vasta hakevien, hakevilla he saavat oikean, oikeat palvelut oikean hoidon muuttuvaan palvelutarpeeseen. Ja yhtenä ratkaisuna voisi olla alueellinen asiakas- ja palveluohjaus. Mutta palvelujen suunnittelussa oleellista on, että, että palvelu että suunnitellut palvelut perustuvat palvelutarpeen arvioon.